Kaixo den gaurko bideoa zerbait bakarrik egitea buruzkoa da. Bakarri bazkaltzea, bakarri bidaiatzea, bakarrik bizitzea... Gai honi buruzko bideo batzuk ikusi izan ditut, Eta tokatu zaizkiten gehienak izan dia oso tono emozional inspiratzailekoak. Gauzak bakarrik egiteak zure buruarekin konektatzen zaitu, zure barruko esentzia erakusten dizu, ino izegindu den gauzariko honena da. Oso ondo iruitza zaito idana, baina ez da hori bideonen asmoa, ez da hori bideonen tonoa. Beste gabe B, bertan, bakarrik bizi naiz, ez daukat bikoterik, orduan gauza dexente egiten ditut bakarrik. Aber, aklaratzeagatik, zero drama, eh? Asko mate dituten familia eta laguna dauzkat, baino egunerokotasunen hoize denbora asko pasatzen dut bakarrik eta gainea joera handia daukat gauzak bakarrik egiteko. Ze hori ere bada, ba, joera edo izateko modu kontu bat, eh, badago jendea etengabe sozializatzeko beharra daukana. Ezteela esaten gaizki dagonik, eh? Ke ba, baino nire joera juistu kontrakoa izaten da askotan, ez? Ba, errexagoa egiten zait, zerbait nerekaguz eta bakarrik egitea hortarako konpainia bilatzen astea baino. Baina, bueno, gehiagiluzatzen nahi naiz sarreratxe honekin. Nere asmoa da, nik bakarrik egiten dituten gauza batzu komentatzea eta esatea ba, zenbaterainoko zaitasuna suposatzen diaten edo suposatu izan diaten. Lehen esan bezala, oaintxe bertan bakarrik bizi naiz eta oso gusta nago egia esan. Unibertsitaten hasininitzaneikan bizi naiz gurason kanpo eta urte guzti hoitan gehienetan pisua konpartitu izan dut normaladan bezala. Eta esperientzia hori ere oso ondo ez ettinooiz arazorik uki eta oso gusttoa bizitu zaana ez jendeakin konbibittzen. Baino oaintxe bertan bakarrik bizitzea asko gustatzen zait. Daukan zailtasun bakarra haingoz eztla bater txikia esfortzu ekonomikoa da Klaro bakarrik bizitzeak, Gastu ekonomiko desentea suposatzen du. Orduan, hori bai da arazo bat, baino hori kenduta zoragarri. Bigarren bloke honi otorduak edo janedanak deitu diot zentzu zabalenean. Hemen sartzen da tadibidez kafetxo bat hartzea taberna baten edo kafetegi baten edo zein lekutan. Izan daiteke kafe bat azkar azkarratzen hartzen dezuna tita joteko edo ba kafetxo bat lasai lasai liburu batekin edo kuaderno batekin denbora tarte bat hartu, lasaioteko. Nikoi, izugarri gozatzen dut. Eta berdin, gozariekin, bazkarikin edo afarikin. Egia esan, afaltzeko plana ezte eta inbeste egiten, ez, ez daukatoitularik, baino bazkaltzekoa, bai, asko gustatzen zait, etxetik kanpoa eguneko menu bat bazkaltzea, bai, ozein lekutan. Egi esan, pandemian kontuakin azken aldin, gutxi goindet, baino lehenu ohitura ondian neukan, asko gustatze zait. Egia behin baino gehiotan tokatu izan zaitela jendeakin hitzaitekon, jendeak esatea ze tristea bakarri kaltzea. konpainiakin asko zeo be. Ez dut lertzen benetan, ze batzutan, ba, segun ze konpainia eta segun ze humore daukazun, Ba, bakarrik asko zer lasaiago egon zaitezke. Nik behin baino goiotan pentsatuet, jo oain honekin bazkaldu behar dut, haber zeri buruzitzein dezakeun, ze konversazio euki egun buruari bueltak ematen ibili beharra... Bakarri baldin mazau de ez dao arazoik. Alare, bai diferentziatuko nuke jatetxe berezigo batea jutea, ez? Hau da ez, eguneko menua jatea dozein lekutan, baizik eta, bueno, bapiskat berezigo jaten leku batera jutea. Egia esan hori ez zetinhoiz bakarrik egin, baino konpainian ere ez, ze ez naiz bereziki gastronomia zalea. Orduan ez da interesatzen zaiten plan bat. Orduan ez dakit esaten, nik uste bereziki interesatuko bat litzait, baigual bakarrik noiz baita jungon intzala, baino bai irutza zait pixka bat gehio kostatuko litzaileakela egitea. Ze esango nuke, olakotan ere planak oso bintzako edo taldeantzako prestatuta goten diala. Baina ez dakit. Eta honekin bukatzeko, aipatu nahi dut, pote bat hartzea bakarrik. Zer zaitiru berdina danik kafe bat hartzea edo pote bat hartzea. Batez ere, poteak alkoola baldin badauka, ez? Ba, Eguerdean marianito bat edo atxalden zerbeza bat, adibidez. Eta ez naiz e, sartuko alkohol konsumoaren inguruko hontan sakonago bakarrikan, hori nire esperientziatik esatea, niri behintzat pote bat bakarrik hartzea, Nahiko errexeak egiten zait, lekua ezagutze baldin badet, ero kamareroa ezagutze baldin badet. Konfiantza hori baldin badago, ez daukat arazorik. Baino ezagutze ezteten taberna baten eta ezagutze ez deten jendeakin baldin bada, horri igual pixka bat gehiago kostatuko zait, ez? Ba. Bakarrik alkola edaten duen pertsona horren inguruko iruditegi guzti horren Hurrengo blokera, pasako naiz eta honi aixialdia eta kultura deitu diot. Hemen lehenengo aipatuko detena, parranda da. Bagoaintxe esan duten pote bat hartu horrekin lotura izan dezakelako, askotan parranda ere alkolarekin lotzen dalako. Ez daukala zertan ala izan beharrik, baino oso oikoa da parranda eta alkola elkarrekin jotea. Parranda bat bakarrik ez detuzte inoiz bota detenik, ez gogoratzen behintzat eta esango nuke ez zez. Bai egin izan detena da noiz bait, zenik horokorren oso parranda gutxi botatze ditut, ba, bai egin izan dut, ni bakarrik atera buelta bat ematea, eta gero jendearekin topatu eta haiekin parranda botatzen bukatu. Hori noizbait bai. Ba, adibidez e, Donostia bizitzea torri nintzen nil, nengo aste nagusi hartan, ez nun inorrekin planik itxeden parrandarako ez ateratzeko, baina pena ziten Donostin bertan egonda etxean geratzea festak izan da. Orduan, egiten unazan, buelta bat ematea atera, ez egunero, baina bueno, gogoan eukanen, eta buelta bat ematen nuen piraten gunetik, e, ikatzkaletik, eguneko laro marren, topatzen nuen beti ezagunen bat, eta askotan izaten zama bueno, elkarrezketatxo bat, zen muzen mendikan, tal, eta bakoitza bere bidetik, eta beste batzutan, bat, topatzen iku ezagun horiekin, parranda botatzen bukatzen nun, baina egia da, kasu hoitan azkenen ez ez dela bakarrik botatzen barrana, ez? Ba, ezagun batzuk topatu ditutelako. Orduan, bakar bakarrik ez tetinoiz bota. Urrengo puntua da kontzertuak. Eta hemen ere gertatzen zait pixkat lehen esan detena. Ez daukat interes berezidik edo irrika berezirik, ez dakiz ze talde konkretu ikusteko kontzertuan eta horregatikan ez ditu planak egiten gehiagitan, baino bai egin izan dut, noizbait jun izan daiz kontzerturen batea ni bakarrik eta arazori gabe ordun esango nuke interes gehiukiko banu eta irrika gehiagoukiko banu jungonitzazatekela arazori gabe. Eta berdin gainontzeko espektakulookin edo ikusentzunezko funtzioekin ere ez, ba, tzezlanak edo musikalak egia da, ez naizela askotara joten oso noizen behin egin dezakedan zerbait dela, baino bakarri jo naiteke maiztasun gehiokin egiten duten zerbait da zinera jotea. Eta hemen, atentzioa ematen ditze, jende de entzun izan diot esaten jo, gustatuko litzaiekela zinea bakarrik juteko gai izatea. Eta asko kostatzen zaiz sentsazio hori ulertzea, ze ni bakarrik jo naiz eta ez ditin inolako esfortzurik suposatzen. Oso gustoa jo naiz zinera bakarrik. Behin edo behin bai gertatu izan zaite anekdotaren bat edo txorakeriren bat, ba ezakite igual charteldegira jun sarrera bat erostea eta charteldegikoak bizarrera sarrera ematea esatean. Ez bat mese da, bat bakarra eta bai bat bakarra. Baina bueno, txorakerik dia edo beste baten ere jun ere eserlekura ezeitzea nahiko betea zeon zinea orduan tokatu zitzaiteen ba fila bateko azkenengoa e, justu paretan kontra zeona eta ondoan zeon bikoteak han zeuzkan utzita bere chamarrak eta bere gauza guztik kentzeko eskatu nien, eta, klaro, esan ziaten, esken nola, eserleku bakarra dan, pentsatu dugu libre egon gozala, baino, ah, singelentzako eserlekuak ez da? <risa> singelentzako eserlekuak, ah, asientos para solterones! <risa> Esko zere, kula bairutu zitzaien singelentzako eserlekuak, esatea. Bueno, Horrek kriston grazia intziten! Gaina, pelikula bukatu zanen ere, dia zian eta konversazioa ematen hasi zian, ez? Ba, pena emango bani ebezela, ba, zeirutu zaizu pelikula, eta hola... Eta... Horrek grazia intziten, baina gainantzen, arazoik ez! Aixi segiz, bakarrik asko egiten duten beste zerbait da, paseatzea. Mendir ez naiz juten, ze ez naiz gehiek ibiltzen mendin, orduan ez badet kontrolatzen eta ez badet ezagutzen, nahiago det, ez junmen dira, baina paseatu bairian edo inguruko gune ezagunetan, bai asko gustatzen zait. Oso kuriosoa intzitzaiten Donosti-reatorritakon, lehenengo alditan, igande harratxaldetan Donosti zehar paseatzea, ez, ba, paseo berritik edo zurriolako inguru hortatikan, denadia bikoteak edo denadia familiak, lagun laguntaldeak, batez ere bikoteak. Ematen du, establezitua dagola zure bikotearekin paseatzeko momentua eta lekua dela igande harratxaldea donostiko gunezeatz batzutan. Aizialdian sartuko litzateke baita ere, bat ez dakit, ikastaroetara edo eventotara bakarrik apuntatzea edo bakarrik jutea. Nere kasun hemen sartzen eta adibide bezala, ba, oaindala aste batzuk izan zen rolaldian, bakarrikan apuntatu nintzen rolpartida batea, evidentemente, talde batekin jokatzen duzu, baino ez ezagunak zian talde hartakok eta bani bakarrik apuntatu nintzen, eta oso ondo pasa pasanun. Eta hau bai irutza zait dela gauza bat, oain urte batzuk e, nintzen hau sartuko bakarrik eikea, oain bai, eta oso ondo pasanun, orduan, bueno, ba, pozinago horrekin. Eta talonekin bukatzeko bai aipatu nahi dut bidaiatzea, ba, jende asko kera esaten du lako ba, bakarrik bidaiatzea esperientzia bat dela eta ez dakize. Nik hori ez dut egin, bon, esperientziaren bat edo beste bai izan dut, e, tzitzaiten hauson dut atera, baina beste arrazoi batzun gatik, eta nik hori hori ez dut bidaiatzen. Ez daukate ohiturarik bidaiatzeko oso gutxi biltzen naiz, hor dut bakarrik ere ez dut bidaiatzen. Halare, bai badago gauza bat e, bakarrik egingo ez nukena, eta hori da aireportu batetara eta eta hegazkin bat hartzea. Oantxe bertan, Ez nuke bakarrik egingo. Zer, oso gutxi bilinaiz ez ez, bitan bakarrik eta bi kasutan pertsona berdinak egin nitzan. Ni ez naiz ondo situatzen leku hoietan eta ez nintzateke ausartuko bakarrik egazkin batetara igotzea. Bueno, Azken nengo blokearik, kompromiso politikoak izena jarri diot ez nekilako oso ondo nola izendatu, ez nau gehiagirik onbentzitzen, baina bueno, ulertzeko hemen sartzen dira hitzaldiak, e, e, mobilizazioak, asambladak, turnoak… Lehenengo oroitzapena zentzu honetan e, gaztetxeko asambladarekin daukat, ba, gaztetxera sartzeko adina iriste zanean, aster odo bi-astez behin asamblada bat egiten zen, Eta baigogoratzen dut, hor apuro ondia emate zitela ni bakarrik jutea. Eta beti aseguratu behar izaten nula, haber lagunen bat batzi joan asamladara eta elkarrekin juteko zita egiten saiatzen hitzan. Gero, urtek pasa ala hori ja betzen junnaiz eta ja asamlada bat etara junnai baldin badet beste edozein gairena, edo zerbaiten inguruko asamlada bat antolatzen baldin bada, bakari jo naiteke. Segun eta zer dan eta segun eta nor kantolatua dan edo zen baterainoko gertutasuna daukaten, baingo saiatuko naiz beste pertsona batekin batera jo ten, baino benetako interesabalin balin badaukat, jungo naiz bakarrik. Gaztetxeko asamblearen oroitzapena eta gero daukaten urrengoa da herriko azken ostiraletako presonaldeko kontzentrana, ez? Hagoatzen naiz hoi, etzetik ikustea kontzentratzegon jendea eta pentsatzea. Jo, zergatik nago etsen? han egon nahi baldin badet. Baino zailtasun hori neukan, ez nekila zenekin juninteken bertara eta lehenengo pausu hori ematea, ba, bakarrik bertara agertzea asko kostatze zitzaite. Azkenen egun baten esanun. Bueno, ba, berdin dit kostatze baldin bazaite duez, jun behar dit. Eta hola asin hitzan juten, eta ja, ba, lehenengo aldi horietagero etzoa zain bakarrik, ez, ba, pixkanaka handagon jendearekin ere ohitura batzuk hartzen zoa zelako. Orokorren mobilizazioa idago kionez, ba, ez dakit esaten egoeraren arabera, ba, ez da berdina hori behintzatetzei berdina egiten kontzentrazio bat edo manifestazio bat, edo herrian bertan egiten dan zerbait, edo kanpora jun baldin badezu mobilizazio hortan parte hartzera, zailtasuna ezberdina jairbitz ez zait. Itzaldiai dago kionez, banik esango nuke benetan interesatzen zaiten gai bati buruzko hitzaldi bat baldin bada, jungo naizela adatzori gabe. Baino egia da baitare, askotan buruari bueltak ematen dizkio dela jun edo ez erabakitz ze batzutan gertatzen da, ez, ba, itzaldi bat edo lako zerbaitan tolatu, eta agertzen den jendea beti betikoa denez, baigual sortzen den giroa batzutan nahi baino itxiagoa da, eta zu, Kanpotibaldin bazoaz pizkat lekuzkanpo sentitu zaitezke. Neri hori gertatu izant zaiz noizbait, baina ulertzen dut ze beste aldean ere antolatzeko aldean ere egon naiz eta badakit bukle hori zer izaten dan, ez? Baina bueno, ez naiz horri buruz hitz egiten sartuko bideo hontan. Eta nikuste hementxe utziko detela bideoa, zeia de gente nahi ai naizela irutze zait. Eta hoxe, haus edan ere esperientzia, baten bati, bali balin badio, derrepent esateko, aizu, ban izinera nioa bakarrik, ze pelikula hau ikusteko kristongo gogoa daukat, eta ez zaiti norra animatzen, orduan, ban nioa, babeida, zora garri. Eta haizu, baldin badaukazue, zuen esperientzia konpartitzeko gogoa ere, bat ze gauzaik jenditu zuen bakarrik edo ze gustatuko litzea izueken eta ez zeaten utzi lasai komentariotan, nik irakorriko ditutela. Eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo hau eta horren arte. Ayo...